Lepo pozdravljeni in presrčno dobrodošli v Balkan Kripto Trading kanalu. V tem videu bom govoril o tehnični analizi za Bitcoin. Pokazal vam bom mojo vstopno in izstopno strategijo. In poskušali bomo predvideti, dokam bi naj Bitcoin prišel v tem valo. V tem videu ti bom pokazal tudi vse moje prejšnje vstopne točke in seveda obrazložil, kaj bom naredil v primeru, če bo Bitcoin naprej rasel in kaj bom naredil, če bo Bitcoin padel. Torej, če te to zanima, ostani z mano in si skupaj poglejmo to tehnično analizo. Pa poglejmo. Tukaj sem ja že pripravil vstopne točke. Kje sem jaz stopil? Te bele črte, vodoravne črte so vse vrednosti, pri katerih sem ja stopil, tukaj sta dve skupaj. Se pravi, tukaj sem šel long, tukaj sem šel long, tukaj sem šel enkrat, pa drugič, pa tukaj. Seveda vam bom tudi na koncu to pokazal. Uh, se pravi. Zdaj komentiram, zakaj sem tukaj odprl prvo long pozicijo. Če pogledamo malo nazaj, imamo tukaj podporo, podpora, podpora. In če narišamo to kot velik bull flag in damo tukaj gor, poglejte, smo se tukaj točno dotaknili sredine te velike te velike uh, zastave. Ne? Tako da tu sem jaz odprl prvo long pozicijo z volumnom 3000 dolarjev. Zdaj pa, samo malo da tu vklopim, uh, takole. Uh, drugič sem šel long, takrat, ko je Bitcoin prebil, to je 20 moving average, in je Bitcoin prebil tale 20 moving average. Sem odprl drugo pozicijo tukaj nisem šel long, ker nisem bil zraven, sem pa šel spet tukaj in tukaj. Vidite, tukaj imam dve vrednosti. Se prave. Prva pozicija 3000, druga pozicija 3000, tukaj pa 2000 in 2000. Zakaj sem tukaj odprl? Poglejmo. Tukaj sem odpr zaradi tega. Če damo tukaj pa vznamemo to kot en val, je to val, in tukaj je bil 61% poprave. Se pravi, tukaj sem enkrat odprl, pa ko je še enkrat prišel, to testira to vrednost, sem še enkrat odprl. E? Sedaj pa, zakaj sem odprl tukaj? Če pogledamo, tukaj je bila odpora, odpora, odpora, odpora, odpora, pa naredimo takole, pa povejemo, Takole, približno, se pravi, odpora, odpora, tukaj še malo čez, pado, tukaj odpora. Ne. Tukaj nisem povečal ker nisem bil zraven, ne. sem pa zato tukaj, na tem popravku, ker pogledajte, odpora, odpora, če gledamo to uh, modro, svetlo-modro linijo, odpora, odpora, odpora, odpora, čez, podpora, pada spet noter odpora, odpora. In tukaj spet odpora, ne? In ko je naredil majhen popravek, sem jaz šel spet, ponovno, na, sem spet stopnjo, se pravi, šel sem long, z volumnom 3000 dolarjev. Tako da imam skupno sedaj pozicijo veliko 13000 dolarjev. To je trenutno v plusu, tukaj, vidimo. Se pravi, kašna strategija za naprej? Kot vidimo, je ta linija validna, se pravi podpora, podpora, podpora, če to prenesemo gor, je tukaj odpora in tukaj je sedaj spet odpora. Trenutno zelo dobro kaže, ne? Trenutno dobro kaže, ker je bil majhen popravek samo. V primeru, da bi Bitcoin prebil to odporo, jo prišel testirati in prebil tale vrh tukaj, to vrednost tukaj, bi jaz ponovno stopil na tale trg, stoplos dvignil pod to podporo, takole, in odprbil, odprbil tako veliko pozicijo, da bi mi mogoče tale skupen stop skočil ne vem, nekje tukaj. Ne, nekje tukaj uh, tako da, če se bitko je Obrne nazaj dol, da mi bo ta trade, ki, ki, traja že od, ki ima začetek od tukaj, v plus za se pravi, Tukaj imam 13.000, čez bi verjetno za eno 2 3000 povečo, tako da, da bi ta vstop na vrednost pol bila nekje tukaj. Ne? Za več ne bi povečal, da mi tukaj ostane nekaj prostora, da poberem nek dobiček. Torej, to je ena strategija. Druga strategija. Kaj, če se bo Bitcoin tukaj odbil na Nobene panike ni, dokler Bitcoin ne prebije te rdeče vrednosti, se pravi te linije. Ta linija mora vzdržati, se pravi, če se Bitcoin odloči, da bo tukaj naredil popravek, ta linija mora Ne? Seveda, če bo padel niže, me stopilo, vrže ven, ni problema za to, ker jaz sem itak v plusu. To sem v plusu, tak da ni ne vem kakaj panike. Ne? Ampak ta ta mora držati. Če bi bil ko in prišel do sem nekje, da bi tu za naredil, da je to prvi val, popravek, drugi val, in da bi tu naredil popravek in bo prišel do sem tukaj bi pa povečo, bi reskiral mal več, pa povečal leverage in dvignil um, verjetno za ene 10 tisoč dolarjev, ker verjetnost, da se bo tu odbil, je zelo velika. Ne? Če bi slučajno, da bi tako res lepo bullflek naredil, ali pa oziroma, da bi tu naredil bullflek, pa bi prišel doseb do nekje, ne? bi zelo, zelo povečal, bi verjetno mogoče celo do, dopliral tole, ker verjetnost, da bo takrat izbruhnil, je zelo velika. Če pa bo že zdaj izbruhnil, pa kot sem rekel, naj pride, testira ta prejšnji vrh, takole, se obrne, pride testirati, če, seveda, če to naredi, če boš samo šal, šal, šal je tudi ok, Ja svojo pozicijo imam, je tudi ok. Uh, se pravi, če pride tako gor, pride testirati, tukaj bi jaz povečil pozicijo, kot sem rekel, za nekaj, in naj gre. Se pravi, to je strategija. Če pa pade dol slučajno, pa me vrže ven, je tudi ok. Tako. Zdaj pa, do kam bi lahko prišli v tem valo, ker to se pravi, če gremo malo nazaj, imamo to, če vzamemo to za prvi val, pa popravek, pa imam to drugi val, pa popravek, pa se dela tretji val. Kot vidite, imam jaz že nastavljen take profit na 65125. Zdaj pa, kako sem jaz prišel do te vrednosti? Pa pogledajmo, če gremo na dnevno časovno enoto. Takole vzamemo to za en val, pa damo tukaj, ko je bil popravek, tukaj, nastavimo na 61%. Poglejte, dobimo vrh naslednjega vala, vidite? Vrh naslednjega vala. Če to zgodbo ponovimo, pa rečemo, takole, Pa rečemo, da je to bil val. Ko se je popravek končal, ga damo začetek tretjega vada tukaj na 61%, pa dobimo cilj. Poglejte, nekje 65.700 dolarjev. In tako sem jaz prišel do tega. Če je to res, je to prvi val, popravek, drugi val je že manjši in tretji val še manjši meni bi teoretično po neke, analizi, po neke tehnične analizi pomenilo, da mu zmanjkuje moči. Ampak imamo neko drugo situacijo sedaj. Američani dobijo konec marca oziroma začetku aprila novo finančno inekcijo volumno 1900 milijard dolarjev, neverjetno, kaj se dogaja v svetu financ. Vsak američan bo dobil 1400 dolarjev. V, prejšnji, v prejšnjem letu, ko so američani že dobili finančno injekcijo, a, smo na delniškem trgu videli, da se je veliko denarja stekalo v delnice. Seveda, kaj, kaj se bo zgodilo sedaj? Nekaj denarja bodo, uh, bodo američani porable za brezvezne stvari, nekaj denarja nekateri ljudje res rabijo, bodo porable za pač vsakodnevne stvari, ki jih rabijo, nekaj denarja bo šlo v delnice, nekaj denarja bo šlo v zlato, v žlahne kovine in nekaj denarja se bo steklo v kriptovalute. Tako da, Tukaj moramo biti zelo pozorni. Jaz bom vseeno, če bo sedaj, da bo to šlo bam, bam, bam, bam, bam, tako kot tukaj, ne. Jaz bom tukaj zaprl, ker tukaj imamo en kanal, ne. To je dotik, dotik. Če bo šel preko, ok, bom pač takrat še enkrat stopil, ne. Uh, ker se lahko kamoce zdaj lahko zgodi, da bomo šli čez tega kanala, ne. Če pa, recimo, da bo tako kot nekako Se mislim, da bo. uh, bom tukaj, zelo, take profit in počakal tukaj na neko konsolidacijo, in pol bom znova ocenil trg, kaj se dogaja. Uh, in, ki sploh nasplošno, kaj se dogaja v svetu, kakšne so novice. Recimo, uh, mislim, da je ta teden prišla novica, da je Goldman Sachs objavil, da um, bo kripto trg v naslednjih letih eksplodiral. Ne? To so neke uh, zanimive informacije oziroma zanimive izjave, ki lahko ta trg še dodatno spodbudijo. Takole, sedaj vam bom pa še pokazal, se pravi, da sem res vstopil pri teh vrednostih, ki sem jih omenil. Takole prave pravi, nazaj ne gre, tukaj so vse vrednosti, 3000, 3000, kdaj, ne? tukaj je datum, tako da res sem stopil takrat, kot sem vam pokazal. Ustavna ideja pa je bila tale, da skupaj z vami trgujem, da vam pokažem svojo strategijo, da vam pokažem, kako lahko oplemenite svoj kapital, da vam pokažem, kako lahko povečate svoje bitcoine. E, tako da ja, sem na ta račun naložil ni cela ena bitcoina in tudi to vam bo sedaj pokazal. E, takole, malo pomanjšam, ker nočem e, javno pokazati svojega bitcoina slova. Takole, evo. Evo, to je to, nazaj bolj ne gre. 28.2. sem naredil depozit, ni cela ena bitkojena. To, kar sem pa dosedaj plačal, tale minusi, to so pa fije. Fiji, ker imam odprti ker imam odprti trade, če gremo vsem. Takole. Jaz sem zdaj plačal, samo danes sem plačal toliko. Bitcoine, toliko je to v dolare. Vse skupaj, do zdaj, pa sem plačal tole. 290 dolarov. Se pravi, toliko bitcoinov, tola. Zato mi tudi tam kaže, se pravi, tele minusi, ne Tako. To je to. Če ti je bilo všeč, stisne en like Aboniraj ta kanal, izberi zvonček, izberi vse, tako da v bodoče ne boš zamudil nobene tehnične analize. In vidimo se v naslednjem videu.